טוב, אני אקח חג אחד, אחד בדרך לארץ וחג אחד אולי נהיה בזמן אני חזאת אבל אני אעשה בזה בקצמנות אולי כי אחר זה סיפור במעל איטלקי, לספציה. זאת הרשאי מדועה כי הבריטים עצו את אוניה. בעצם לפני ששפת נמקיע לאוניה ובמסעיות, שהיו מנגון על ידי והם שכנוע גדול גאות הצלחנו לא לרוג על האוניה, אבל אז הם הקיפו אותנו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 הלימבה תלויים אחד על הגבי השני וזה סכנת נפשות טוב, אז מבקנת שהפעילות של הליאבד ההפלה הייתה ביצומה למחר בבוקר יקיע עוד עונייה בסדר גובל כזה, אותו שנקרא דליה ארגולוג אז אנחנו היהי יומיים מדברים, ואנחנו מחזירים את שיטתההעפ. שיטתההעפ מתחילה עם מסע ייחף, עם הניקיון השובה, לא בדמויות, לשטוף, לא זורק בידיו, היומיים. כמו כן, שיטתההעפ גם אממש שלג בريطית, אנחנו נדבר עליה במשורים. והמאבק נקח שבוע ימים האנשים לא אכלו, שחרנו הסיפול, מותשים התחלו לשתות מים והאיטלקים הבינו שמשהו פה הולך הם למעשה אלה שגיעו אותה לו לפריטים. כשהכינו את האוויות, ניברו עברית, ניברו אידיש, והם חשבו שמדברו גרמנית. אז הם הודיעו לב... לבריטים שיש פה איזה של גרמנים שהולכת להפליג מהמנה הזה. כשזה נודע להם שאנחנו יהודים ורוצים לענות לרץ ישראל, המצקון שלהם היה, הם פשוט לא מה לעשות. הם היו מבינים לנו אוכל ולא יבינו למה אנחנו לא אוכלים. הם אמרו, אנחנו נערח אתכם, אנחנו ניתחות אלינו ולנו אין, אבל נתחלת עם מה אופן, אנחנו לא עזרנו ואחרי מאבק של שבועי הימים, של סליחה איתרה, נשאבנו שבעה על החוף, האוכל שאכלנו, זה היה חלק שקיבלנו מהג'וינט, הגיעו איזה חבילות. האיטלקים התביעו, התחלגו איתנו מה שהיה להם. וקיבלנו הודעה, הנה אנחנו יכולים לעלוק לארץ. המחשבון הקווטה החודשית שיורידו כל חודש. טוב, וגם לזה לא הסכם. והנה פתאום מתקרב פסח. מה אנחנו עושים בפסק, אלף מטליטיס, נכון, שרובם היו צעירי. לא היו ילדים ככלל, לא היו מבוגרים. למעשה את הוראיי, לא לקחו, כי אנחנו היינו אמורים לעלות ולהיאבד, וזה לא יתאים לאנשים מבוגרים. Hm ברגע שהוכרז שאנחנו יכולים לעלות, חלק מה... ‫או מהאנשים שהיו על העונייה, ‫וידרו על הכניסה הלגאית, ‫לטובת אנשים מבוגרים, ‫הורים לאלה שהיו, ‫וגם אנשים מהעיון, ‫וזאת הייתה חלקה בהחלט, ‫הניינית וצודקת. ‫והנה אני מספרת על פסח אנחנו עדיין בכניסה לארץ ישראל ‫כמו משה. ‫הגענו, אבל היגענו בדרך, אנחנו עוד לא היגענו לשם אז את הפסח עשינו על החוף ולספציה מאוד מאוד הזוי, כי עוצנו, אה, אה, חושבת הקושיות מיוחדות ששאלנו והאגדה הייתה שונה לא נשמרה, אני חושבת, יכול להיות במוזיאון זהו טוב, לאה, לות את הפה, אבל אז גם אה, אגדה זה יתפס, ומעל מאוד מאוד חובה עני, כי הניצאים לא ידעו מיודא מה. וקיבלו ממנישевич חבילות של ניצא. אז הדבר היחידי שיאיר כשר. ‫והיה קשור לפסח, זה היה זה ‫זה היה זה היה... אבל הרוח... אני דעיתי די, די צעירה, ‫הייתי ב-16 בנצעירים, ‫כבר הבנתי מה קורה, את הפסח בבית ‫בשרות הטובות של המשפחה כולה. ‫בכל פה 1,200 איש ‫קראו את האגדה ‫עם בכי, עם תכנונים, ‫והמטרה שהמאה בין כולם ‫זה להגיע לחופי ארץ. ‫היא קבוע עוד יומיים, ‫שלושה, את העונייה השנייה ‫שתוכל להכיר את האנשים, ‫והיא... ‫בילה כבר אומר, ‫ב-1946, הגיעו לנמעל חיפה, כמובן שאותו זה היה לפנות בוקר בכוונה עצרו קצת העוניות של בבוקר אבל בדמדומים, בדמדומים ראינו את חיפה עם ההורות והשמחה הייתה גדולה, כמובן והפגישה עם אנשי עלייה שחיל רק למעשה, היה כפוי, כי בסוף ההסכמה הייתה שלא יורידו מהכבוטות החודשיות את הכבוד של 1200 איש, וזה היה אנחנו היינו העוני שלא עוברת עברה אחרינו כבר הרבהות היו לכפסים. ja, ik had vissen in zomer, zo lekker zeven, zo, en als ik poosje, hebben we daar gedaan, hebben we daar, ja ja ja ja, דברים כאלה הם צריכים לסוף, הם צריכים להחביל, לשמור, משהו לעשות, אבל הכל היה המטרה זה לא יש חומר, לא ‫היה גדולת אני לא חושבת. ‫והענייה, הם עסקו ב... ‫והלוחמים אולי, אבל לא בענייה. לא כולנו היינו יוצאי פרטיזנים, ‫כי היו חלק גדול שלנו, ‫הוא בא למעשה. ‫היו ממחנות, ייצולי מחנות. ‫הייתה גם האמא של חבא, דינקה. ‫-כי, דינקה. ‫אבל זה נודע לי אחת. ‫-כי, דינקה, ‫כל אופן, ואחד השב. ‫הפסח, אמא, תלתי, ‫נקח למשל פסח בבית לפני המלחמה. אנחנו היינו משפחה של אבא-אסראי בבית אחד. ‫כולם, בוקר, כל ערב ‫ישבו אבא-אסראי שזה פשוט חד. ‫זה כלל סבא ‫והסדר היה... היום מתכונים חודש לפני זה ‫מכינים את הסדר, את הבית לפסח, ‫כאשר היה... ‫לא, אל תעמוד פה ואני... ‫ תלך לחדר הזה, ‫אל תיכנס לחדר הזה, ‫אז זה בפסח. ‫היהיה חבילות מצות, ‫היו לא הופיעים. לא הופיעים פה שאנחנו קנינו ‫מוכן, אבל לא בחבילות. ‫בסדים, בסדים, מסדים. ‫-היו עבירים את היו חבילות, כן. ‫והיינו עושים לבד את המצות. ‫ולילדים זה הייתה חוויה. ‫אנחנו היו באים למקום שהיו... למאפיות. זה בעצם למעשה היה במאפיות של הלחם. היו מכשירים והיו באים ומחילים את המצאות, ‫ונשים, לרוב נשים, היו ברות ומרדדים את המצאות. ‫והיה אחד ויהיה ‫עושה את החורים האלה ‫והופיע התמצית. המצאות. ‫וזה היו מכינים, ‫כל אחד היה קונה את הכמוד, והיו עושים כמחמצה מזה, ופטיטים מזה, הכל ממצא. אני בידותי לא זוכרת מצא כלויה, זאת אומרת, מצא של מכונה, אולי הבערים הגדולות, הים, אמנם בעיירה, ויהיו מיושבים. ועשריש רק אנחנו, אבל זה לא נכון, כשהיו כמה הבחורי ישיבה שהיו באים לתרח לסדר פסח, ומפעמים היה בא איזה אורח, מה הדרך שהיה לקחת, והיה מצטרף. כל מקום היה. אנחנו הולכים לבית כנסת וחוזרים. מבחינה גיאוגרפית. לבית כנסת, ביום שישים, ותמיד חוזרים, תמיד עם איזשהו אורח. אנחנו עוזר הולכים, עדשים, והם לא יודנו על חילוני. אנחנו, אנחנו, אנחנו באיראן, אנחנו לא ידנו, לא יודתי, שיש מישור חילוני, שיש מישור שלא חילק כשר, ושאנחנו נשים משבת. ואני לא יודתי רק ככה. אנחנו ארק די קטן, ואני, אבל אנחנו, אנחנו שמענו שיש אנחנו שלא חילק כשר, שאנחנו נשים הפסח של הבית. והפסח אחרי השואה, הוא היה גדול מאוד מתוך 14 העילה של יד השולחה, נשארנו חמישה זה היה הדבר לתא וכמי, שלא כולם זכו להגיע עם הורים לארץ ואני כן זכיתי, הורים ומחות mm -hmm. אך מאומץ, שהיה בן תודי למעשה שאבא שלי אותו ברגע אחרון מהבור הירי והיא נפל פה בשארה לי החילה אבל הוא גם הספיק על ולעשות משהו אשענו מתניא. טוב, אנחנו ינו במרتزמים בקדוד שניקאה אחיו בירסקי. שמעת על זה ז"ל? זה פרשה שלא דיברו אליה, וعاد לפניו כמזמן שיצא סרד. היד נקדוד, תפיש. אחד יום אני לא מבין ‫איך לא? ‫-איך לא? ‫כתבו על בנסקי, איך לא? ‫-איך לא? ‫-איך לא? ‫-בסדר, כדאי לך להתמיד על הסרט הזה. ‫ישנו פה. ‫-ישנו פה, ישנו בכל מקום. ‫לא בכל מקום, ישנו בלוחמי ‫הקטעות בטח ]Right <Maps> ‫לא הרבה, ולא אספר יותר מדי ‫מכשזה סיפור הם ‫הם יצאו ליהעות ‫שפצעה על הרבי ‫שמכניסו את אנשים לגטו, ‫בבני שהכניסו לגטו, ‫הם ברחו ליהעות, ‫הם היו בעצמה שובניקים, ‫הם לולדו בכפרים, והמטרה שלהם הייתה ‫להציל כמה שיותר נורגים ‫מהגטאות. ‫זאת פרשה ש... יחידה במינה יחידה במינה הייתה גנה כבר אחרי איזה מחתרת של פרטיזנים באזורים שלנו אבל הם היו קודם אנטישר היו או ברוסים או רוסים או פולנים יהודים לא קיבלו אם היו ציירים שרצו להצטרף הם פשוט בואו רגע מהם את הבגדים, לקום מהם את הנשק, ושלחו אותם ומחזרה לקטעות לא הייתה אפשרות הם התחילו לארגן קפדות משפחות שזה בכלל היה זוי, משפחות הלכנו לצאת ומהגטו לצאת זה סיפור ש... ש... קשה... קשה לספר את זה בבדי שזה אחד אחד בתוך השני הם... חפרו מנהרה, למשל בגטו נובו גרודק, חפרו מנהרה ויצאו דרך עלינו. עם שתפסו, שתפסו אותם, אז לא הייתה חלמנטית. דקסקי היה שולח צעירים, מחופשים לתור כפריים, את את הדף ידעו. והיו נכנסים לתוך הגטו איזשהו בשניים, בשלושה, כבר מעל, כבר וככה אקדוד מנה למעלה באלף איש, ילדים ומבוגרים. ואקדוד הזה הייתה גם פלוגה לוחמת, כי כשהיא התקיים בפרטיזנים, היא יצרה גם לחות ולהגן, אז הפלוגה הלוחמת, הייתה לצאת לפעולות, לפוצץ עשרה כבת, לפוצץ ולהיכנס לתחלות משטרה שלא היו מביישות כל כך חזק והיו מצליחים לחבל להם, ובחזרה הם היו עוברים לכפרים שהיו באזור שהיה מחולק, כל גדות היה לו אזור ששמה הוא יכול היה לקבל אוכלים היו קבלים טוב על מרא לא מתנו, אבל אחרי, היה מאוד מאוד